Ξεκινάμε σήμερα κάποια ενημερωτικά βίντεο με τον κύριο Μπαμπούνη Βασίλη, ογκολόγο-παθολόγο, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, και σήμερα έχουμε τη τιμή να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, τον καρκίνο του Παχιός Σεντέρου. Καλησπέρα, γιατρέα. Καλησπέρα σας. Είναι εντυπωσιακό ότι βρίσκεται τα πιο κέρια θέματα. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο. Είναι ένας καρκίνος ο οποίο είναι τέταρτος στην ιεραρχία των κακών καρκίνων. Ε, όσον αφορά τους θανάτου σε άντρες και γυναίκες ε, και επομένως η αντιμετώπιση του είναι πολύ σημαντική αλλά εξίσου σημαντική είναι και η πρόληψη. Γι' αυτό για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου έχουμε δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν. Το ένα είναι η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να τον ανακαλύψουμε έγκαιρα πριν δώσει συμπτώματα αυτό σημαίνει έγκαιρη διάγνωση και το δεύτερο είναι πως θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε από την εμφάνισή του, δηλαδή να, να πάρουμε εκείνα τα μέτρα τα απαραίτητα ώστε να μην νοσήσουμε από καρκίνο του παχαίου ως και εδώ υπάρχει πρόβλημα με το γονίδιο και εδώ ε, οι είναι γονιδιακοί, όπως στου περισσότερους καρκίνους, αλλά είναι δυνατόν, αλλάζοντας τις διατροφικές, αλλά και τις συνθήκες ζωής, να περιορίσουμε τον κίνδυνο να νοσήσουμε από καρκίνο του παχιούς εντέρου. Άρα είναι λοιπόν πολύ βασικό να ξέρουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τον ανακαλύψουμε έγκαιρα, και όχι όταν έχει γεμίσει η κοιλιά με όγκο. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να ελαττώσουμε τον κίνδυνο να εμφανιστεί. Για το πρώτο λοιπόν, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι σαφείς. Κολονοσκόπηση για άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 50 ετών. Mm, nice. Άρα, στην ηλικία των 50 ετών όλοι πρέπει να κάνουμε μία κολονοσκόπηση. Το δεύτερο είναι ότι για μερικές ομάδες ασθενών, οι οποίοι έχουν καθορισμένα ε, σύνδρομα όπως στις οικογενείους αλλά παρόμοια, σύνδρομο λύνση κτλ, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε μικρότερη ηλικία, να ξεκινάει από μικρότερη ηλικία. Επίσης για μερικούς οι οποίοι πληρούν ορισμένα κριτήρια όπως λέμε τα κριτήρια του ή τα κριτήρια του Άμστερνταμ ή οτιδήποτε, πρέπει να ε, λαμβάνουμε προφυλακτικά μέτρα, αλλά και να κάνουμε κατάλληλε εξετάσεις για να ανακαλύψουμε εάν υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης νόσου ή κάποιας προκαρκινικής κατάστασης που εν τέλει λοιπόν να οδηγήσει στη νόσο. Άρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και το ακρότατο σημείο αυτή της έγκαιρης διάγνωση και προφύλαξης είναι να προχωράμε όπου είναι απαραίτητο σε ε, ολική ή φωλική κολεκτόμη Δεν μόνο το βαχιέντρο. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση. Αλλά αυτό σε πολύ επιλεγμένες και λίγες περιπτώσεις. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει έχουμε δύο όπλα. Το ένα είναι η κολονοσκόπηση και το δεύτερο είναι η προσπάθεια να βρούμε αφανή ίχνη αίματος στα κόπρανα. Δηλαδή, ε, ίχνη αίματος τα οποία δεν φαίνονται με το μάτι, δεν είναι το κόκκινο αριθρό ε, χρώμα, αίμα από τις αιμορροίδες, αλλά είναι αναμειγμένο και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αυτό λοιπόν με μία εξέταση του λεπτού, δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό, κάνει και με χαμηλό κόστος μπορούμε να κάνουμε μαζικό έλεγχο πληθυσμιακό δηλαδή βλέποντας τα κόπρανα και βάζοντας μία σταγόνα ε, οξυζενέ ανάλογα με το χρώμα που παίρνει βλέπουμε αν υπάρχει αίμα ή όχι. Αν υπάρχει αίμα τότε πρέπει να κάνουμε κολονοσκόπηση γιατί για κάποιο λόγο έχει βγει το αίμα, δεν βγαίνει στα καλά καθούμενα, υπάρχει λόγος. Αυτό ο λόγος μπορεί να είναι καλοήθις, αλλά πολλές φορές είναι κακοήθις και το προλαβαίνουμε έγκαιρα με αυτόν τον τρόπο. Άρα αυτοί οι δύο τρόποι προφύλαξης, έγκαιρης διάγνωσης υπάρχουν. Δηλαδή γιατρέ μας λέτε ότι και ο καρκίνος του παχέως εντέρου έχει προειδοποιητικά σημάδια. Έχει προειδοποιητικά σημάδια. Ε, εάν κάποιος δεν ψάξει και δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένος για να κάνει αυτή την απλή εξέταση που ε, πασίβαται. Τι άλλο σημάδι πιο σοβαρό που θα τον ενοχλήσει υπάρχει για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το δεύτερο σημάδι το σοβαρό το οποίο ε, θα σημάνει καμπανάκι κινδύνου είναι η αλλαγή των συνηθιών του εντέρου. Mm. Δηλαδή όταν το... Ο, οχι ε, πολύ αλλάζει τις συνήθειες δηλαδή τη μία μέρα, τη μία εβδομάδα είναι ευκύλιο και την άλλη είναι δυσκύλιος και την τρίτη ακολουθεί μία περίοδος δυσκυλιότητας με αρκετές διάρειες ή ευκυλιότητας τότε, αυτό δείχνει ότι το έντρο έχει χάσει το ρυθμιστικό του μηχανισμό γιατί κάτι το έχει επηρεάσει. Άρα αν δεν υπάρχουν προφανή αίτια, δηλαδή, ή φαγητό ή δηλητηρια ή οτιδήποτε άλλο, τότε σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και αυτό λοιπόν, οι αλλαγές των συστηριών του εντέρου είναι μία από τις πιο έγκυρες ε, κατά κάποιο τρόπο προειδοποιητικέ βολές που μπορεί να κάνει ένα νεόπλασμα, ένας καρκίνο του παχαίου εντέρου. Μπορούμε γιατρέ να μπερδέψουμε αυτά τα σημάδια με τα σημάδια του ευερέθης του εντέρου. Μοιάζουν αυτά τα δύο. Γενικά, Γενικά, ε, μπορεί να έχουν ε, κοινέ εκδηλώσεις και γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ η κολονοσκόπηση. Α, εκεί θα φάνει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί θα δούμε διαφορετική την απεικόνιση του εντέρου, θα είναι πολύ σπασμένο, θα είναι διαφορετικό, ή θα δούμε αν υπάρχουν άλλα αίτια που το κάνουν να συμπεριφέρεται έτσι. Μπορεί να έχουμε μεγάλους πολλοί, μπορεί με κορπόματα, διάφορα. Άρα η κολονοσκόπηση είναι εκ των νουκάνευ, όταν έχουμε ε, κάτι ε, αλλαγή τη συμπεριφοράς του εντέρου. Μάλιστα. Και είπατε για τη διατροφή. Πολλοί κόσμος ε, θεωρεί ότι η διατροφή, εάν είναι φυτικές, σύνες, εάν είναι λιγότερα λιπαρά, λιγότερα ζωικά, γενικότερα μια σωστή διατροφή, θεωρεί ότι τρώει καλά, οπότε δεν κινδυνεύει. Ισχύει αυτό. Έχει σημασία. Ισχύει σε ένα βαθμό, δηλαδή ε, οι ίνες, τα φυτικά και τα λοιπά, ε, εκτός που μερικά εξ αυτών ασκούνε μία προστατευτική δράση, ε, η, η λειτουργία τους είναι ότι παίρνοντα αυτές τις τροφές δεν παίρνει τις επιπλαβείς, οι οποίες είναι σαφείς ότι δημιουργούν πρόβλημα. Και τι, ποιες είναι αυτέ οι τροφές, είναι τα παχιά κρέατα, τα παχιά πουλερικά, είναι τα άφθονα ζωικά λύπη, είναι κυρίως τα καμένα κρέατα ε, τι, από τη σχάρα, από τα κάρβουνα, oh, τα ναι. καμένα αυτά τα οποία είναι γεμάτα ε, τοξίνες, είναι τα διατηρημένα και συντηρημένα τρόφιμα είτε καπνιστά, είτε ε, σε αλάτι. Α, και το αλάτι. Ναι, ναι. Ε, ε, είναι η διατροφή η πλούσια σε υδατάνθρακες και ζωικά λύπη. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν έναν μεγάλο και σοβαρό κίνημα. Όταν μπορούμε και τα αποφεύγουμε, τότε βοηθάμε κατά το ότι δεν επιτρούν ρισμενώς. Μερικά όμως, από τα φυτικά έχουνε και ευεργετική δράση. Άρα λοιπόν είναι σωστό να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα ε, υγειροδιαιτικής αγωγής, με άθληση, περπάτημα ας πούμε, με φρούτα, τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ημέρες και και μεσογειακή διατροφή. Από τη μεδική μας ηλικία να ξεκινάμε να τρώμε σωστά, και όχι φτάνουμε κοντά σε ένα πρόβλημα και τότε θυμόμαστε να αρχίσουμε μια πιο υγιεινή διαδικασία. Εννοείται ότι αυτό είναι μια διαδικασία η ικανογένειας, δεν ξεκινάει χθε. είναι μια μεγάλη διαδικασία η οποία κρατάει πολύ καιρό και ακολουθεί πολλά στάδια το ένα πίσω από το άλλο. Άρα αν θέλουμε να προφιλαυτούμε αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από τα κηλικεία των σχολείων. Πολύ σημαντικό. Ναι, και από, τε, και από την οικογένεια, από εκεί ξεκινάει και μετά προχωράει. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση που ένας ασθενής είναι στη φάση της εξερεύνησης, δηλαδή είναι την στιγμή που κάνει την κολονοσκόπηση του και υπάρχει ένα έβρημα. Ε, εκεί επεμβαίνει ο γιατρός να αφαιρέσει αυτό το έβρημα ή όχι. Εκεί λοιπόν, Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι βρήκαμε το έβριμα στο έντερο οπότε το αφαιρούμε για βιοψία ή παίρνουμε για βιοψία αν δεν αφαιρείται όλο ή βρήκαμε το έβριμα στο έντερο αλλά βρήκαμε και κάτι άλλο μακριά. Βρήκαμε στο σηκώτη, βρήκαμε στους πνεύμονες βρήκαμε μέσα στην κοιλιά. Οπότε εκεί αλλάζει η βρηκαμε το εβριμα στο εντερο αλλα βρηκαμε και κατι αλλο μακρια βρηκαμε στο σηκωτη βρηκαμε στους πνευμονες βρηκαμε στην κοιλια οποτε εκει αλλαζει η στρατηγικη μας. Εμείς όμως οπωσδήποτε θέλουμε μία βιοψία, Μάλιστα. θέλουμε ένα κομματάκι, το οποίο πλέον το κομματάκι θα εξεταστεί για να διαπιστώσουμε ότι έχουμε την νόσο, την κακοήθεια ή δεν την έχουμε αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει, έχουμε βρει προγνωστικούς παράγοντες και προβλεπτικούς παράγοντες, μέσα από αυτό το κομματάκι που παίρνουμε, yeah. οι οποίοι θα μας πούνε για τη συμπεριφορά του νεοπλάσματος και θα μας πούνε επίσης και για την κατάλληλη θεραπεία. Δηλαδή θα, κάνουμε, θα το υποβάλουμε σε μοριακό έλεγχο και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα βρούμε, θα μπορέσουμε να του δώσουμε εκείνο ή το άλλο φάρμακο. Και να το αποκλείσουμε γιατί θα του είναι άχρηστο, αν όχι επιβλαβέ, κάποιο άλλο φάρμα. Yeah. Άρα τα βήματα είναι τεράστια. Πρώτον, έχουμε δει τι κάνει κακό, τι βλάπτει. Δεύτερον, έχουμε ανακαλύψει ε, γονίδια που ταυτίζονται με αυξημένη επίπτωση, με αυξημένη εμφάνιση καρκίνου του παχαίο εντέρου. Τρίτον, έχουμε βρει τρόπο έγκαιρης διάγνωσης, τέταρτον έχουμε αντιληφθεί ότι η άσκηση και η διατροφή παίζουν σημαντικό ρόλο και τέλος πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε το μοριακό προφίλ του όγκου και το μοριακό προφίλ του ασθενούς μας και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και δίνουμε την κατάλληλη αγωγή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε με την εξέταση, την κολονοσκόπηση να δούμε το πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, να γίνει η βιοψία και μετά κατάλληλα να προχωρήσει ο χειρουργός. Σωστά. Στη... Είτε μπορεί να πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο, ναι, ναι. είτε μπορεί να λάβουμε προεχειρητική χημειοθεραπεία ναι, ναι. και στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα, να προχωρήσουμε στο χειρουργείο και ενδεχομένω να συνεχίσουμε την αγωγή. Όσο, όσο προχωράμε σε επιτυχία στην κατανόηση της φύσης της ασθένειας και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τόσο γίνονται οι αλγόριθμοι θεραπείας πιο πολύπλοκοι και τόσο απαιτείται μεγαλύτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο ώστε κάθε ασθενής να έχει την βέλτιστη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Πόσο μεταστασιακός είναι ο καρκίνος του σε Συμβαίνου. Είναι ανάλογα με το στάδιο που εμφανίζεται, δηλαδή αν εμφανιστεί σε στάδιο 1 ή σε στάδιο A, Α, Α, προκειμένου για τρία στάδια, άμπεσε, τότε το ποσοστό να υποτροπιάσει στα πέντε χρόνια είναι πάρα πολύ μικρό. Όταν εμφανιστεί όμως σε στάδιο C, δηλαδή σε στάδιο 3 ή 4, τότε το ποσοστό επανεμφάνισης είναι πολύ ψηλό. Αγγίζει το 5% για τα πέντε χρόνια. Μάλιστα. Άρα εξαρτάται, γι' αυτό έχει σημασία να το διαπιστώσουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Μάλιστα. Και βέβαια προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε τη βιολογική του συμπεριφορά από το στάδιο, αλλά με το μοριακό έλεγχο που κάνουμε και με τις προόδους της βιολογίας, της μοριακής βιολογίας έχουμε ολοένα περισσότερα ευρήματα και έτσι μπορούμε με ακρίβεια να προδικάσουμε την εξέλιξη της νόσου. Μάλιστα. Ένας ασθενής που κάνει την κολονοσκόπηση και δεν έχει κάποιο έμπλημα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μετά από πόσο καιρό πρέπει να την επαναλάβουμε; εάν, εάν αυτή η κολονοσκόπηση είναι όντως έτσι και δεν μας έχει ξεφύγει από ατελή προετοιμασία κάτι, τότε από το μηδέν, δηλαδή από εκεί που δεν τον βλέπουμε, μέχρι του να εμφανιστεί ένας πολύποδας, περνάνε περίπου 2-3 χρόνια. Άρα, την επόμενη κολονοσκόπηση θα την κάνουμε στα τρία χρόνια. Α, στα τρία χρόνια. Βεβαίως, υπάρχουν και περιπτώσεις που στο χρόνο έχουμε την ευάντηση και λίγο πολυπόδων. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Άραστε. Πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση γιατρέπου, είναι πολύ σημαντική. Εάν ένας άνθρωπος υποβληθεί σε μια ορική αφαίρεση του παρχαίου σεντέρου, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η ζωή του. Εάν έχει μία μόνιμη λεοστομία, τότε ε, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να τραφεί καλά, ε, δεν απορροφούνται αρκετά υγρά και δεν απορροφούνται και αρκετά ε, θρεπτικά συστατικά, ωστόσο δεν είναι ασύμπατο με τη ζωή. Μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά, αλλά βεβαίω με κάποιο ε, χάρτηκα, με κάποιο πρόβλημα. Ε, άρα το σωστό είναι να μην φτάνουμε στο σημείο της αλλά να διατηρούμε ένα κομμάτι από το έντρο και είναι δυνατόν να διατηρούμε ε, τις λειτουργίες του οι οποίες είναι φτιαγμένες με σοφία και η κάθε μία επιτελεί ένα ιδιαίτερο ρόλο. Άρα και εδώ λοιπόν τον α και ο πιο σημαντικό ρόλο έχει πρόληψη και μετά να μην χρειαστεί να φτάσουμε πουθενά σε αυτή την επόμενη κατάσταση. Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ που πολύ μου έζατε την πολύ ευκαιρία. Πολύ όμορφα αυτά που μας είπατε και πολύ επικοδομητικά. Να επικοινωνήσω με τους ευκροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Ευχαριστώ.